الله الله على اسبوعنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذا في أصحاب أربة سودة الله ذا في أصحاب أربة سودة في يا حسنا كلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 واجتاز سامي في بطننا شرفات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 الله، الله، الله،, الله الله الله الله الله والله نجي وقد اني تفيه وقري او والله نجي وقد على اهل وقت دي وقوله